בסרטון האחרון למדנו קצת על התוחלת של משתנה מקרי, וראינו שזהו בעצם הממוצע באוכלוסייה. זה אותו הדבר. אבל במקרה של משתנה מקרי, כיוון שהאוכלוסייה היא אינסופית, אי אפשר לסחום את כל העברים ואז למצע אותם. מה שצריך על השכיחויות. של העיוורים השונים, ההסתברויות שלהם, ולסחום את הערכים המשוקלילים שלהם לפי ההסתברויות שלהם. ראינו בסרטון הקודם שזה בדיוק אותו דבר כמו להוסיף את כל העיוורים ולחלק במספר מחוברים, רק שהשיטה הזאת עובדת גם עם בגודל הנצופי, כמו האוכלוסייה של המשטנה המקרי, כיוון שאפשר להמשיך ולבצע את הניסוי שמייצר את המשטנה המקרי. לאחר מכן חישבנו את התוחלת של התפלגות בינומית מסוימת שכבר למדנו. הדוגמה של התלת מטבע בסרטון הזה נמצא את הנוסחה הכללית לממוצע, או יותר נכון לומר לתוכלת של התפלגות בינומית. ובכן, נניח שהמשתנה המקרי שלנו הוא x, והוא שווה למספר, אפשר לקרוא לזה הצלחות. מספר ההצלחות. כאשר הסיכוי להצלחה, בניסיון ספציפי, חUPI, מיתוח אינן ניסיונות. אנחנו מדברים כאן על מיקר克莱לי. יהנו לומר מספר פעמים שיתzel לנו אצ, שיש שלו יפס נקודה חמיש, מיתוח אשה זדיקות. זה אותו הדבר. אנחנו פשוט דנים במיקר במיקר克莱לי. כעת אנחנו אמרים, מה היתה של המשתנה המיקרית הזה? ראינו כבר שהית פלגות. של המשתנה המקרי הזה היא התפלגות בינומית נחמדה, שנראית קצת כמו עקומת פעמון. בהמשך נלמד עוד על עקומות פעמון, אבל לפני שנפתח את התוחלת של המשתנה המקרי, נראה את התשובה עצמה, כיוון שהתשובה היא למעשה די פשוטה ואינטואיטיבית. התוחלת של המשתנה המקרי הזה היא n כפול p, אפשר גם לכתוב p כפול n, בואו נבהיר את זה קצת. נניח שx נשתמש בצבע אחר, נניח ש-x שווה למספר קליאות הסל שלנו. ואנחנו מדברים על כדור סל, לא על קליאות סלים מקש. מספר הסלים שאנחנו קולעים מתוך 10 זריקות, כאשר ההסתברות לקלוע בכל זריקה היא למשל 40%. מה הייתי התוחלת? מספר הסלים שמצופה שנקלה. לאחר 10 זריקות. התוחלת של מספר הסלים מתוך 10 זריקות, כאשר הסיכוי לקלוע בכל זריקה, הוא 40 אחוז. צריך בסך הכל להכפיל את ההסתברות כפול מספר הזריקות לסל. נכפיל את ההסתברות כפול מספר הזריקות לסל, ונקבל 4. באופן כללי, לא צריך להסתכל על התוחלת בתור מספר הקליות שהכי סביר שנעשה. לבן שיש לה התפלגויות, לפעמים צורות מאוד מוזרות. אבל בהתפלגות הבינומית, כן אפשר להסתכל ככה על התוחלת. מספר כליות שאנחנו יכולים לצפות. אפשר גם לראות אותה בתור התוצאה הצפויה ביותר. אם יש לנו 40% סיכוי אצלך ואנחנו זורקים 10 פעמים, לסל התוצאה הצפויה ביותר היא שנקלע 4 פעמים. אנחנו עושים לקלוע 6 פעמים או 3 פעמים, אבל 4 היא התוצאה הצפויה ביותר. הדרך הפשוטה ביותר לחשוב על זה, היא בכל זריקה לסל יש סיכוי של 40%. שנקלה בזריקה הזאת. כך שאפשר לומר שבכל זריקה אנחנו עושים 40% כלייה. ובכן. וכך, אם נזרוק 10 פעמים נקלה בסך הכל 4. זאת דרך אחת לחשוב על זה. אבל כעת נוכח לעצמנו שזה אכן נכון עבור כל משתנה מקרי שהוא שההתפלגות שלו היא התפלגות בינומית. בהתפלגות בינומית, מה ההסתברות, ההסתברות ש-x שווה ל-k? זה אולי נראה מורכב, אבל בואו נחזור לדוגמה של הכדורסל. מה ההסתברות שנקלה ערך כלשהו של k? k יכול להיות למשל שלוש כליות. למדנו שיש כמה דרכים לקלוע k מתוך n. n זריקות, n מעל k. ועשינו זאת כבר כמה פעמים בסרטונים האחרונים. ואת אנחנו מחפילים בהסתברות של כל תמורה מסוימת. כך שההסתברות לקלוע k פעמים שווה להסתברות... של כלייה אחת, P, בחזקת K, שזה P כפול עצמו K פעמים, זאת ההסתברות של K כליות. ואת שער הזריקות אנחנו צריכים להכתיא. בהתפלגות של החתאה היא 1 פחות P. וכמה החתאות? אם קל K כליות זה אומר שהיינו צריכים להכתיא את השער. היינו צריכים להכתיא N פחות K זריקות. בהתפלגות בינומית זאת ל K הצלחות. כעת לתוחלת. הדרך לחשב תוחלת של משתנה מקרי היא חישוב של סכום שוקלל. זה צריך להיות הדבר המרכזי שתיקחו מהסרטון הזה. ואם זה הדבר היחידי שתיקחו זה גם בסדר גמור. אתם צריכים להרגיש טוב אבל כעת ניכנס לחלק הטכני. אבל בתקווה שהוא יעזור לכם להרגיש יותר נוח עם של סיגמה וגם להרגיש יותר נוח עם מקדמי הבינום. אבל נחזור אחורה. התוחלת היא סכום משהו של כל אלה. מה שצריך לעשות הוא לקחת את ההסתברות של x שווה ל-k ולהכפיל את זה בK k ולחבר את אלה. עבור כל k אפשרי. איך נכתוב את זה? התוחלת של x, התוחלת של המשתנה המקרי שלנו, שמתואר על ידי התפלגות בינומית, שווה לסכום, נסכום את כל הערכים שK יכול לקבל. הערך הראשון יהיה 0. בדוגמה של הכדורסל, כשלא קלענו בכלל. והערכים יעלו עד n, שזה אומר שקלענו n פעמים. ובכל אחד מאלה צריך להכפיל את k. התוצאה, מספר הפעמים שקלענו כפול ההסתברות לקלוע k פעמים. מה ההסתברות לקלוע k פעמים? זה מה שכתבנו כאן. זה n מעל k כפול p בחזקת k כפול 1 פחות p בחזקת n מינוס k. ומכאן נעשה פעולות אלגבריות, פעולות אלגבריות של סיגמה. אפשר לקרוא לזה. הפעולה הראשונה שנעשה, אנחנו סוחמים מקישה k שווה 0 עד n. העיבר הראשון כאן יהיה K שווה 0. בעיבר הראשון יהיה לנו 0. העיבר הראשון הוא 0 זה הולך להיות 0. כך שעיבר ה-K שווה ל-0 לא הולך לתרום כלל הסכום, כיוון שכל הביטוי הזה יתאפס. נכתוב את זה. אפשר לכתוב... את הסכום הזה בתור 0 כפול n, מעל 0, כפול p בחזקת 0, כפול 1 פחות p בחזקת n פחות 0, ועוד 1 כפול n מעל 1 כפול p בחזקת 1, כפול 1 פחות p בחזקת n פחות 1. ואנחנו סוחמים את כולם, עד שk שווה לn, כך שזה n כפול n, מעל n כפול p בחזקת n, כפול 1 פחות p בחזקת n פחות n. זאת רק דרך אחרת לכתוב את הסכום הזה כאן. וכפי שאמרנו, איבר ראשון, שהוא האיבר הזה, י שווה ל-0, כיוון ש-k שווה ל-0, כפול, כל דבר זה 0. כך שאפשר להתעלם מהאיבר הזה, ולשכתב את הסכום בתור הסכום שכתבנו כאן. אנחנו בסך הכל מעתיקים את מה שכתבנו כאן. כך שהתוחלת של המשתנה המקרי שלנו, שווה לסכום הזה. ואנחנו לא צריכים להתחיל מ-k שווה ל-0, להתחיל מ-k שווה ל-1. לילה נוסחו מ-k שווה עד n של אותו הדבר, k כפול n מעל k כפול p בחזקת k, כפול 1 פחות p בחזקת n פחות k. בואו נראה איך אפשר להמשיך מכאן. כל מה שעשינו עד עכשיו הוא להיפטר זה טריק שאנחנו משתמשים בו כדי שבסופו של דבר נוכל לפשט לתוצאה שאנחנו רוצים לקבל. בואו נכתוב את מקדם הבינום ונראה אם אנחנו יכולים לפשט משם משהו. אופס. היפאד רוצה לנסתכרן. ניפטר מזה. איפה היינו? זה שווה, אנחנו רק כותבים كانت את מקדם הבינום, כש-k אינה מ-1 עד n. החלק הזה הוא, כאן הוא n עצרת חלקי k יצרת. כפול n פחות k יצרת. כפול p בחזקת k, כפול 1 פחות p בחזקת n פחות k. וכאן אפשר לפשט קצת. למה שווה k חלקי k יצרת? האם אפשר לכתוב את זה בדרך אחרת? k יצרת שווה ל-k כפול k פחות 1, כפול k פחות 2 וכו, וכו' וכו'. כל הדרך עד אחד. זה k יצרת. ואפשר לכתוב k יצרת, בתור k כפול k פחות 1, עצרת. זה k כפול המספר שקטן מכי ב-1, כפול כל המספרים שמתחת לזה. בואו נכתוב את זה מחדש. אפשר לכתוב את זה מחדש בתור k, כפול k פחות 1, עצרת. ועשינו את כל זה כדי שנוכל לצמצם את הכי הזה עם הכי הזה. אם מצמצמים את זה, זה דורש לכתוב מחדש את כל זה, וכעת אפשר להתווכח האם פישטנו או לא, אבל הגענו, הגענו, אה, לס... תחום מ-K שווה 1 עד N של N עצרת חלקי K פחות 1 עצרת כפול N פחות K עצרת כפול P בחזקת K כפול 1 פחות P בחזקת N פחות K בואו נפשט עוד מה שאנחנו רוצים לעשות כעת ואנחנו יודעים פחות או יותר לאן אנחנו רוצים להגיע נכון? אנחנו רוצים לפשט זה ל-N כפול נראה מרח, נראה מרח, נראה מרח, נראה מרח, להפוך את כל השאר לאחד. ואז נוכח את מה שרצינו. אפשר לשכתב את N הצרת בעזרת הטריק שהשתמשנו בו כאן. אפשר לשכתב את N הצרת בתור N כפול N פחות 1 הצרת. זה אותו עיקרון כמו קודם. ואת בחזקת K אפשר לכתוב בתור P כפול P בחזקת K פחות 1. ואפשר להוציא החוצה את ה-N הזה ואת ה הזה ונקבל... שזה שווה ל- n כפול p, כפול a מ- k שווה אחד עד n של בוא נירא, אוציא נורחוט צאת n ו- p, ויש לנו n פחוט אחד אצירת, חלקי k פחוט אחד אצירת, כפול n פחוט k אצירת, כפול p בחזקת k פחוט זה לא במחנה, כפול. 1 פחות פי בחזקת N פחות K. אנחנו מתקרבים. זכרו, אנחנו רוצים לקבל שהתוחלת של המשתנה המקרי היא מה שראינו קודם. זה צריך להיות שווה לזה. כך שנסיים, כאשר נראה שכל החלק הזה שווה ל-1, ועל מנת להגיע לזה נצטרך להשתמש במשתנה עזר. בואו נגדיר למשל, ש-a שווה ל-k פחות 1 ו-b שווה ל-n פחות 1. למה יהיה שווה n k? בואו נראה. אם a שווה ל-k 1, אז a ועוד 1 שווה ל-k, וכאן b ועוד 1 שווה ל-n, כך ש-n k צריך להיות שווה לזה, ל-a ועוד אחד -B 1 b 1, אלה מצטמצמים, וזה שווה a פחות b. בואו נראה אם גם את זה, אם אפשר לפשט. כל הסכום הזה יהפוך להיות n כפול p, כפול הסכום, מ שווה 1, כאשר k שווה 1, למה a שווה? כש-k שווה 1, a שווה 0. לכן, מ-a שווה 0, עד כעת כש-k שווה ל-n, למה a שווה? כשזה שווה ל-n, כש-k הוא n, אז a שווה n פחות 1, כך שיש לנו a שווה ל-n 1. אבל n פחות 1 זה אותו הדבר כמו b, ואפשר לכתוב מחדש את הסכום הזה, זה תמיד קצת מבלבל. אולי כדאי לכם לעצור רגע את הסרטון, אבל אנחנו כבר חורגים מהזמן, אז כך שאנחנו נמשיך הלאה. היה לנו את b שווה ל-n פחות 1, זה יהיה b יצרת, חלקי k פחות 1, הגדרנו, שזה שווה ל-a, לכן a יצרת, וכאן n-k צריך להיות, בעצם אתם יודעים מה הפכנו את זה, n-k צריך להיות b-a, כך הגדרנו, n-k, כיוון ש-n שווה ל-b ועוד 1, זה שווה ל-b 1, פחות a 1, פחות a פחות 1, האחד עם צמצמים ואנחנו נשארים עם b פחות a, כך ש-n פחות k הופך ל-b פחות a הצערת, כעת p k פחות 1, ובכן k פחות 1 זה a, כפול 1 פחות p בחזקת n פחות k, וכבר הראינו ש פחות k זה אותו דבר כמו b פחות a. כעת كان. כבר כמעט סיימנו, למה זה שווה? זאת ההסתברות, בואו נכתוב את זה מחדש בצורה פשוטה יותר. זה שווה ל-n כפול p, כפול הסכום מ-a שווה 0 עד b. ומה זה? זה b מעל a. יש לנו b דברים ואנחנו רוצים לבחור מתוכם a דברים. מספר הדרכים השונות שיש לנו לעשות זאת כפול p בחזקת a כפול 1, פחות p, b פחות a. בביטוי הזה אנחנו לוקחים את כל הפרטים בהתפלגות הבינומית, ואנחנו שואלים מה ההסתברות ש-a שווה ל-0. זאת ההסתברות לכל אחד מה נכון? ואנחנו סוכמים זה על פני כל ה-a'ים שיכולים להיות. אם נרצה לסרטט את זה מתוך התפלגות גסה ומהירה, כאשר a שווה 0 יש לנו הסתברות מסוימת, וכאשר a שווה 1 יש לנו הסתברות אחרת, ועוד הסתברות, וזה הולך וזה זה קצת כמו העיבר הזה הוא כל אחד מאלה. כל אחת מהעמודות האלה מייצגת את אחד מהעיברים האלה. כשA שווה ל-0 זה העיבר הזה. כשA 1 זה העיבר הזה. כשA 2 זה העיבר הזה. כל הדרך לעיבר הבי. אבל אנחנו סוחמים את כל ההסתברויות. אנחנו סוחמים מעל כל הערכים שהמשתנה המקري יכול לקבל. כך שאם מצאנו את כל ה שכל היסטברויות של הארכים שאנחנו משתנה יכול לקבל אנחנו סוכמים מעל כל הארכים זה לא יסתכם לאחד זה כמו היסטברוות של עץ ועוד היסטברוות של פלי ובדוגמה של תלת מטבעה מספר פאמים זה היסטברוות שיצא לנו עץ אחד ועוד היסטברוות שיצא לנו פאמיים עץ בד היסטברוות שיצא לנו שלוש פאמים עץ בד היסטברוות שיצא לנו ארבע פאמים עץ הד היסטברוות שיצא לנו בי פאמי עץ לכל אפשרויות שיכולות לקרות זה סכום מעבר לכל ההתפלגות, ולכן זה יהיה שווה 1. ויוצא לנו שהתוכלת של משטנה המקרי שלנו x שווה ל-n כפול p, כאשר n הוא מספר ניסויים, ו להצלחה בכל ניסוי. וזה רק לגבי התפלגות בינומית. זה לא נכון לגבי כל משטנה מקרי x, רק נכון עבור משטנה מקרי x שלו, היא התפלגות בינומית. אבל נגמר לנו הזמן, נתראה בסרטון הבא.